Joo, hei vaan kaikille. Olen Reetta Siukola täältä THL-stä hyvinvointiosastolta yhdenvertaisuus- ja osallisuusyksiköstä. Ja, öö, vedän täällä myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustiimiä tässä, johon tämä tasa-arvotiedon keskuskin kuuluu. Kiva, että olette päättänyt koulut päättäneet kouluttautua näissä sukupuolitietoisen viestinnän asioissa. Ja mun tarkoitus on nyt kertoa tarkemmin siitä, että mitä se sukupuolitietoinen viestintä nyt voisi olla, lyhyesti ja ytimekkäästi. Se mistä ajattelin tänään kertoa, niin ensinnäkin käsitellä vähän tätä sukupuolitietoinen tai sukupuolineutraali asiaa. Sitten minulla on joitakin vinkkejä viestintään sekä teksteihin että kuviin. Kerron vielä tästä moninaisuudesta, eli moninaisuus sekä sukupuolen moninaisuutena että muuna moninaisuutena, miten se läpäisee sukupuolitietoisen viestinnän. Ja sitten Toivottavasti aikaa ei jää loppuun, niin näytän, mitä tukea meidän tasa keskuksen sivuilta näistä teemoista löytyy. Mutta ensin siihen sukupuolitietoiseen viestintään. Mitä me sillä tarkoitetaan? Lähtökohtana tota, tässä meidän työssä sukupuolitietoisen viestinnän ohjeiden ja vinkkien kehittämisessä on ollut Suomen kielen lautakunnan kannanotto sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä. Mutta me ollaan valittu tosiaan tämä sukupuolitietoinen tähän nyt lähtökohdaksi. Sukupuolitietoinen viestintä. Mitä se on? No me määritellään se niin, että se ensinnäkin tunnistaa sukupuolen merkityksen ja nostaa sen tietoisesti tarkastelun kohteeksi sekä viestinnän sisällöissä että sen käytännöissä. Se purkaa eri sukupuoliin liitettyjä haitallisia normeja, oletuksia, sitä sosiaalista tietoa, mitä meillä kaikilla on, mitä me kannetaan siitä, millaista on olla nainen tai mies ja näin poispäin. Sitten toisaalta se edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta myös yhdenvertaisuutta laajemmin. Eli se on hirveän tärkeä osa tätä sukupuolitietosta viestintää. Ja ajatellaan myös muita ihmisiä jakavia ja määrittäviä tekijöitä kuin sukupuolta. Ja sitten tietysti se torjuu syrjintää ja lisää moninaisuuden ottamista. Niin kuin sanoin, niin sukupuolineutraali on se, mitä kautta tätä ehkä on aiemmin ajateltu. Ja, ja tota, myös tämä suomen kielen lautakunta, joka keskittyi pääasiassa tässä suosituksessa tai kannanotossaan lainsäädännön ja hallinnon kieleen, niin, niin sitä nimitettiin kannanotoksi sukupuolineutraalin kielen käytön edistämisestä. Mutta sukupuolitietoinen vain sukupuolineutraali? No, yksi argumentti siihen, miksi voitaisiin käyttää mieluummin ehkä sitä sukupuolitietoista, on se, että tosiaan se sukupuoli on semmoinen vallitseva rakenne ja sosiaalinen normi, jonka, jonka keskellä me kaikki elämme. Ja se vaikuttaa meidän omaan elämään, se toisaalta vaikuttaa siihen, miten tämä yhteiskunta rakentuu ja järjestyy. Eli tietoisuus siitä, että se sukupuoli vaikuttaa meidän ympärillä, niin on yksi osa tätä sukupuolitietoista viestintää. Sitten toisaalta tietoisuus siitä, että meidän kaikki toiminta, myös se viestintä, voi olla joko syrjivää tai ulos sulkevaa. Silloin kun me ei ajatella sitä tietoisesti, ketä me puhuttelemme, ketkä kuuluvat oletettuun lukijajoukkoon ja näin poispäin. Tai sitten syrjimätöntä ja osallistavaa, mukaanottavaa. Ja kuten sanottu, niin ehkä laajemmin sellaista normitietoisuutta kaivataan tämän sukupuolitietoisuuden rinnalle. Esimerkiksi siitä, että mikä on vaikka no, maahanmuuttajan normi. Ajatellaanko me silloin sitä saksalaista diplomiinsinööriä vai jotain muuta. No sitten se, että miten me tehdään niitä valintoja sen sukupuolen mukaanottamisen tai siitä kertomisen tai sen poisjättämisen välillä. Se on tietysti hankala kysymys. Joskus se tieto sukupuolesta voi olla erittäin olennainen sen asian kannalta. Ja toisaalta taas seksistinen, eli tällainen halventava tai vähättelevä tai jopa syrjivä, yleensä ehkä turha joissain tilanteissa. Yksi esimerkki tästä, ja tässä ehkä niin olennaista on se, että mikä on sen tekstin tavoite, tarkoitus, kohdejoukko, lukijakunta. Me käytiin läpi muutama vuosi sitten ministeriöiden tiedotteita, iso joukko viisi jokaisesta ministeriöstä tietyltä ajalta. Ja katsottiin, miten sukupuoli niissä tiedotteissa on ylipäänsä mukana, ja kuten arvata saattaa, niin ministeriöt kirjoittaa aika semmoista neutraalia ja ehkä jopa passiivi passiiviin perustuvaa tietää, että asioita tapahtuu ja ihmisiä ei oikein ole siinä mukana. Öm, löydettiin muistaakseni pari kohtaa, missä, missä sukupuolesta mainittiin, vai oliko jopa niin, että niiden 60 tiedotteen joukossa oli vain yksi, jossa oli sukupuoli mainittu. Joo. Eli tota, se käsitteli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tämä yksi esimerkki, mikä jäi sieltä mieleen, oli Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedot, jossa puhuttiin kotonaan lasta hoitavista maahanmuuttajavanhemmista, jolla on vaara jäädä koulutuksen ulkopuolelle. Ja sitten tietysti herää kysymys, että keitä he ovat. Ja siinä ehkä en väitä enkä kehota välttämättä aina tiedotteessa nostamaan esiin sitä sukupuolta. Se tosiaan rakentuu siinä, että mikä sen tekstin tarkoitus ja kohde ja näin poispäin se saattoi olla ihan perusteltu valinta. Mutta silloin esimerkiksi, kun sitä ilmiötä kuvataan vaikka päätöksentekijälle tai halutaan saada siitä hyvää ja kattavaa kuvaa, että mistä on kyse, niin kyllähän se on ihan olennainen tieto, että ne useimmiten on äitejä ja naisia. Mutta tässä sukupuolitietoinen ja sukupuolineutraali, että mikä valitaan ja mainitaanko sukupuoli vai ei, niin ehkä yksi peukalosääntö on tuo, että sukupuolineutraalit ammattinimikkeet ja tehtävänimikkeet sopivat kaikille myös sitten sukupuolen moninaisuuden huomioon ottaen. Ja joskus käytetään myös sellaista kuin sukupuoli sensitiivinen, ja ö, sekin voi olla jossain tilanteessa perusteltua, ja me, niin kuin, meidän täytyy olla sensitiivisiä erilaisille asioille, mutta ö, ehkä sitten se sukupuoli tietoinen siinä mielessä, että tässä ei ole kyse mistään herkistä tai aroista aiheista välttämättä, eikä tarvitse niin varoa, vaan tehdä niitä tietoisia, ryhdikkäitä valintoja sanojen ja kuvien kanssa. No, se, miksi tätä tehdään, no, ainakin yhden selkänä antaa meidän tasa-arvolaki, jolla on ehkä vähän vanhahtava nimi, taas lainsäädännön kieli muuttuu hitaasti. Meillä on laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, joka kuitenkin sen tehtävänä on torjua syrjintää sekä sukupuoleen että sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisuun perustuen. Ja, eli siis kattaa sisälleen myös sukupuolen moninaisuuden, sukupuolivähemmistöt. Ja ö, se laki tietysti kertoo, että syrjää ei saa. Kiellettyä on sekä välitön että välillinen syrjintä, eli myös sellainen syrjintä, jota kukaan ei ole tarkoittanut, on kiellettyä. Häirintä tulkitaan syrjinnäksi, ö, ahdistelurikokseksi. Tämä laki ehkä niinku tärkeimpänä, tai no tämä on tosi tärkeä asia, tämä syrjinnän kielto ehdottomasti, mutta tärkeää on myös se, että se sisältää edistämisvelvoitteita. Ja tässä nyt ehkä maininnan arvoinen on ne edistämisvelvoitteet, joita se asettaa viranomaisille. Eli viranomaisen tulee kaikessa toiminnassaan edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa. Esimerkiksi poliisi on viranomainen ja THL on viranomainen ja näin poispäin. Eli se aktiivinen edistämisvelvoite kaikessa toiminnassa koskee kaikkia viranomaisia. Ja sen lisäksi myös aktiivinen ja tavoitteellinen suunnitelmallinen syrjinnän ehkäisy sukupuoli ja sukupuolien ilmaisuun perustuen, niin se kuuluu myös viranomaisen tehtäviin lainnojalla. Me olemme lainkuuliaisia täällä Suomessa ja me noudatamme lakia. Emme ehkä puhu laista niillä termeillä, mitä siellä aina käytetään, mutta lain henkeä noudatamme. No, tietysti toinen tärkeä perustelu sille, että miksi sukupuolitietoista viestintää kannattaa edistää ja sitä miettiä on se, että se parantaa yksinkertaisesti sen viestinnän ja journalisminkin laatua. Hallintolainnojalla viranomaiselta edellytetään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Sukupuolitietoisuus on osa tätä ehdottomasti. Me mietitään, että ketä me puhutellaan, keitä tämä mahdollisesti koskee, kuka mahdollisesti jää tämän viestin ulkopuolelle tai sen kohdejoukon ulkopuolelle, kuka kuuluu oletettujen lukijoiden joukkoon. Tässä on myös saavutettavuus näkökohtia ilman muuta. No, Sitten tietysti journalistin ohjeiden mukaan ne varmaan on kaikille myös tuttuja, niin siellä ensinnäkin edellytetään totuudenmukaisuutta, eli kuvataan sitä todellisuutta sellaisena kuin se on. Meillä on sukupuolen moninaisuutta, eli me voimme sitä kuvata ja meidän kannattaa sitä kuvata. Ja vielä sellaisena kuin se on. Eli yhtenä esimerkkinä on mainittu tämä termi, joka vilkkui silloin tasa-arvoisen avioliittolain aikaan, eli homoliitto, jos esimerkiksi biseksuaalit voi olla solmimassa sitä, niin silloin se on ehdottomasti väärin sanoa, että se on homoliitto sen lisäksi, että tosiaan parempiakin termejä sille varmasti löytyy. Ja sitten mitä siellä journalistiohjeessa on, on tietysti tämä, että jokaisen ihmisarvoa tulee kunnioittaa, että niistä alkuperää kansalaisuutta sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta, näihin verrattavaa ominaisuutta, ei pidä tuoda esiin asiaan kuulumattomasti tai halventavasti. Tämän me muistamme. Ja suoja, yksityisyyden suojan huomioon tietysti on olennaista. Esimerkiksi arkaluontoisten tietojen osalta, tai, jota voi olla esimerkiksi transtaustan julkaisu silloin, kun, kun tota sellaiseen ei ole lupaa tai, tai se ei ole tarkoituksenmukaista. No, tietysti se laatu paranee myös sillä, että me päästään niistä oletuksista ja stereotypioista eroon. Tuossa pisti silmään eduskuntavaalien alla otsikko tai juttu, jossa kerrottiin siitä, että oli ensimmäistä kertaa minun sukupuolisia eduskuntavaaliehdokkaita mikä sitten juttua korjattiin myöhemmin, koska ilmeni, että kyllä niitä aikaisemminkin on ollut, mutta niitä ei ole vain noteerattu. Eli tämäkin perustuu oletukseen siitä, että toimittaja nyt tietää paremmin ja näin. Tai tämä oli minun tulkintaani, mutta yhtä kaikki siinä näytti olevan jonkinlainen ehkä oletustaustalla. Ja tietysti se laatu on parempi silloin, kun me tehdään syrjimätöntä, osallistavaa yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa, tukevaa viestintää ja journalismia. Mutta nyt sitten niihin konkreettisiin vinkkeihin. Tässä niistä joitakin. Eli, no se, mikä tulikin jo mainittua, että sukupuolen esiin nostaminen tekstissä on aina valinta ja se pitää tapauskohtaisesti pohtia. Siinä auttaa ehkä se kysymys siitä, että keille tieto sukupuolesta on olennainen ja miksi. Mikä on sen tekstin tarkoitus, tavoite, kohde, No Näitä sukupuolittuneita ammattinimikkeitä on hyvä välttää niille useimmiten löytyy hyvä neutraali vastike. Esimies voi ihan hyvin olla esihenkilö tai lähijohtaja, virkamies, viranhaltija tai viranomaisen työntekijä, koska kaikki esimerkiksi THL työskentelevät ei ole. Ei ole virkasuhteisia. Asiamies, valtuutettu edunvalvoja, tiedemies, niitäkin aina välillä näkyy vielä lehtien paastoilla, tutkija, no, lentoemännät ja muut on tietysti esimerkkejä sitten niistä naismerkityistä nimikkeistä. Ja sukupuolten symmetrinen esittäminen tietysti sillä tavalla kiinnostava ilmiö, että sitä naisetuliitettä ehkä näkee enemmän, hiihtäjät ja naishiihtäjät. Mutta tosiaan sillä on joskus paikkaansa, eli kun Suomi saa ensimmäisen naiskomissaarin, niin kyllä siitä saa kertoa, mutta kunhan se urpilainen ei jatkossa ole aina se naiskomissaari, josta uutisoidaan kaikkia asioita sitten tällä naisetuliitteellä. Ja sukupuolen moninaisuus, eli silloin kun kyse ei ole vain naisista ja miehistä, niin puhuttaisiin sukupuolista, kaikista sukupuolista, eri sukupuolista. Joku käyttää rinnakkaisista sukupuolista, koska halutaan aina joskus tehdä toi vastakkaiset sukupuolet. Niin Miksi se vaikka rinnakkaiset sukupuolet? Pakko kertoa, vaikka aika käykin vähin, niin nämä teidän nimilaput, mitkä vierailijoilla THL on annettu, niissä luki vielä viime vuoden loppupuolelle, että isäntä tai emäntä, nyt siellä on kutsuja, että asiat muuttuu. Muuttuu täällä meilläkin ja me yritetään THL kyllä olla yhdenvertaisuuden suunnan näyttäjiä, että, että tota, opetellaan itsekin tätä asiaa. No, Sitten joitakin kuvavinkkejä vielä. Eli kuvahan kertoo sen asian öö, ja ohjaa katsojan ajattelua, niin vielä kirjoitettua tekstiä ehkä vahvemmin, ainakin nopeammin. Tässä on yksi esimerkki Ruotsin Kuntaliiton kuvastosta, jossa he olivat vähän miettineet tätä, että miten sitä sukupuolta ja moninaisuutta esitetään. Ehkä yksi ohje on se, että varmistetaan, että se kuva ei vahvista niitä naisia ja miehin perinteisesti liitettyjä stereotypioita, eikä toisaalta aina myöskään kaavamaisesti käännetä, koska sehän ei sitten välttämättä kuvaa todellisuutta enää. Eli jos vanhemmat ovat aina isiä ja johtajat naisia, niin onko se sitten totuudenmukaista. Se, ehkä se kääntäminenkin sekin saattaa olla stereotypioita vahvistavaa enemmänkin kuin purkavaa. No, kuvateknisiä seikkoja, kuka on aktiivinen, kuka passiivinen, kuka etu taka-alalla. huomioissa, se, kehen kuva on tarkentunut. Tuossa aiemmassa esimerkissä tai tässä taustalla olevassa kuvassa, niin, niin se skeittaava naisoletettu voi ihan hyvin olla esikuva sille pienelle oletettu, tulee vähän opettaa ja kertoo, että hei, näin tämä homma hoidetaan. Sitten tietysti, että ilmaisulta ilmaisultaan moninaiset, eri-ikäiset, ihmiset saa näkyä ihan tavallisissa arkipäiväisissä tilanteissa, moninaisissa työtehtävissä, silloinkin kun se juttu ei käsittele erilaisuutta, eli ihan niissä niin kuin, tavallisissa jutuissa. Monimuotoiset perheet voi olla, voi olla silloin, kun käsitellään perheitä ylipäänsä, niin kuvituskuvissa. Eli se moninaisuus saa näkyä, sukupuolen ja muun moninaisuus. No moninaisuudesta vielä ehkä sen verran, että se tosiaan läpäisee sen sukupuolitietoisen viestinnän. Sillä on tärkeä pointti siinä mielessä, että se tiedon lisääminen ehkäisee syrjintää. Mitä enemmän me tiedetään siitä moninaisuudesta ympärillämme, sitä vähemmän me oletetaan, että kaikki on vaikka minun kaltaisiani tai sinun kaltaisiasi, jonkun normin kaltaisia. Kaikkien sukupuoli jollain tasolla on moninainen, eli myös cisnaiset myös sis, miehet öö, ilmaisee, tekee sukupuoltaan moninaisella tavalla. Eli siinä mielessä se moninaisuus on, on myös niin kuin sukupuoli-enemmistöjen kannalta ihan olennainen kysymys. Muistetaan, että sukupuolivähemmistöt on keskenään erilaisia. Ö, ja ö, niin, muistetaan myös se, että, että vaikka jos käytetään sitä vähemmistö. Ö, vähemmistöyttä korostavaa, niin kuin sukupuolivähemmistöt ilmaisuun, niin ainakin pistetään se monikkoon, koska ne ei ole, ei ole keskenään samanlaisia. Mielellä ehkä puhutaan siitä ryhmästä, mitä oikeasti tarkoitetaan. Ja sitten suurin osa on miehiä ja naisia, ja myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvista. Että kaikki naiset ja miehet eivät ole siis naisia ja siis miehiä. Ja sitten muistetaan, että myös se muu moninaisuus on olennaista viestinnässä. Käytännössä, jos tehdään vaikka kyselyitä, Käytetään useita sukupuolivaihtoehtoja. Annetaan ihmisten ilmoittaa itse, onko nainen, mies, muu. En halua kertoa. Raportoinnissa ollaan tarkkoja. Esimerkiksi muu vaihtoehdon valinneet. Ei, se ei tarkoita aina, että ne olisivat aina muun sukupuolisia. Nainen vaihtoehdon valinneet ei välttämättä aina ole sisnaisia. Vastaavasti miesvaihtoehdon vaihtoehdon valinneet ei välttämättä sismiehiä. Silloin kun raportoidaan tutkimuksia tai analysoidaan sitä, niin mihin se sukupuolitieto perustuu, onko se rekisteritieto eli juridinen sukupuoli, onko se itse ilmoitettu, hirveän olennainen tieto tulkinnankin kannalta. Haastatteluissa, jos sukupuolitieto on olennainen se jutun kannalta, niin sitä voi kysyä ihan haastateltavalta itseltä, että miten haluat merkittävän tähän juttuun. Ja sit toisaalta se, että vähemmistöön kuuluvan, vaikka sukupuolen vähemmistöihin kuuluvan, ei tarvitse aina olla kokemusasiantuntija. Eli, hän voi olla myös niinku asiantuntija siinä omassa vähemmistöaiheessaan tai sit asiantuntija ihan missä muussa tahansa aiheessa, ilman että siihen täytyy vetää mukaan sitä kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen on tosi tärkeää, sitä en kiistä. Ja tässä tosiaan järjestöt auttavat sekä toimittajia, viestinnän ammattilaisia viranomaisia, mutta myös sitten sitä haastateltavaa tai sitä, jota kuullaan. No, nyt mä en ehkä tänne sivuille enää mainitsen, eli meillä tosiaan THL.fi kautta tasa-arvo. Sieltä löytyy valtava aineisto sekä sukupuolten tasa-arvon tilasta Suomessa, että tasa-arvon edistämisen työkaluista ja myös siitä sukupuolesta, mitä siitä voidaan sanoa. Ja Taustatietoa ja tutkimustietoa ja kaikenlaista löytyy valtavasti meidän sivulta. Siellä on sukupuolitietoisen viestinnän ohjesivu, josta löytyy pitkälti nämä kaikki, mitä nyt kerroin, ja myös tietoa vaikka siitä suomen kielen erityispiirteistä sukupuolitietoisen viestinnän näkökulmasta. Meillä on tasa-arvosanasto, jossa on noin 70 sanaa sisältäen muun muassa nämä sukupuolivähemmistöjä koskevat termit ja sukupuolten tasa ja lainsäädäntöön liittyvät perustermit Se löytyy tuolta yläotsikon sukupuolialta. Eli täällä on hyvä paketti ja myös muiden toimijoiden vastaavan tyyppisiä ohjeita sukupuolitietoisen viestinnän tai sukupuolisensitiivisen, mitä joskus sitten käytetään myös näistä. Semmoisia löytyy täältä sivuilta. Ja tässä vielä mainospala meidän kanavista. Kiitos.